Mutare de a guvernului, după ce Institutul Național de Statistică a publicat cifrele dezastrului. Institutul Național de Statistică a lovit în plin, în ultimele două zile, în guverni în coalia de guvernare. În prim faz, cei de la INS au arătat tatăt în ciuda declarailor publice ale mintrilor. Salariile au se cezut în senetatei în domeniul asigurilor sociale. De asemenea, cei de la INS au publicat cifrele care că rata inflației a ajuns la 5, cel mai crescut nivel din iunie 2013. În acest context devine foarte interesant proiectul înscris pe ordinea de zi a Guvernului, prin care se modifică organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistic. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 957 pe 2005 privind organizarea subiectului. Funcționarea Institutului Național de Statistic se arată în ordinea de zi a Guvernului. Proiect de hotărâre.